Створити додатковий 5 клас у Хмельницькій гімназії No. 2 просить ініціативна група батьків випускників початкових шкіл НВО No. 1 та ЗОЖ No. 30. Про це розповіла голова ініціативної групи батьків Ірина Семенкова. За її словами, батьки 27 дітей, які не прийшли конкурсний відбір до гімназії No. 2, підписали і направили клопотання до Хмельницького міського голови з проханням дозволити створити у гімназії не 3, а 4 5 класи. Голова батьківської ініціативної групи Ірина Сіменкова що її син не прийшов в конкурсний відбір до гімназії номер 2 через те, що цього року там набирали не п'ять, а три п'ятих класи. Почали ходити з самого початку до директора гімназії, до Віктора Григоровича Байдича, він йшов на зустріч з приводу того, що кабінет він би знайшов. Я звернулася до начальниці департаменту Кшановської Ольги Вікторівни, з цього приводу на мої всі прохання я отримала негативну реакцію. принципова відмова. Хмельничанин Володимир Белінський каже, що його син, випускник тридцятої школи, теж не прийшов конкурсний відбір до гімназії No2. Мій син проживає зразу вже біля самої школи. Тобто, якщо мені його переводити в якусь іншу школу по місту, це трошки є затратно по транспорту і по логістиці. Мені довелося дитину записувати в НВК No5. Що якби ну за кілометра три від місця проживання за словами Вікторії Прохоренко, вони живуть у трьох хвилинах ходьби від гімназії No2. Спочатку, так на сайті гімназії, я дивилася, що там буде диктант і контрольна з математики. Ну як було всі роки. Потім буквально там за тиждень, за два сказала, що будуть тести. Нас взяли, слава Богу, в 4 НВК, ну, діти туди їздити 5 зупинок і 42 діти в класі. І чому інші школи можуть собі дозволити брати 5-6 класів? Ірина Семенкова каже, що після конкурсного відбору вивішали списки лише тих дітей, які прийшли до гімназії номер 2. Списки всіх дітей, хто вступав, з кількістю балів, які вони отримали, не було вивішено в гімназії номер 2 чому так стається з гімназією номер два і чому так принципово не набирається цей додатковий клас, коли дітки потребують. саме питаннями четверо представників ініціативної групи батьків звернулися до заступника Хмельницького міського голови Михайла Кривака. Якщо є, умовно кажучи, 100 учнів, а поступає тільки 50, то 50 залишається незадоволений. Таке незадоволення, як цьогоріч, воно кожного року було. Перед початком відбору цьому директору якраз було рекомендовано відкрити Набирати не три класи, а навіть п'ять, він сказав, що в нього немає приміщень. Директор Хмельницької гімназії номер 2 Віктор Байдич каже, що згідно із статутом, зарахування до їхнього навчального закладу відбувається за результатами конкурсного відбору. Згідно технічного паспорту, в гімназії передбачено 840 місць для дітей, які мають навчатися. Сьогодні навчається 1035. Фактично, майже 200 чоловік переповнені класи. Згідно нашої стратегії розвитку гімназії номер 2 ми маємо бути академічним ліцеєм. Академічний ліцей передбачає 10, 11, 12 класи. І ми, відповідно, оптимізуємо середню школу, 5 і 9 класи. Виконувачка обов'язків директора департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська розповідає, що цьогоріч формат конкурсного відбору до гімназії вирішили змінити і провести його за принципом мультипредметного тесту. Були висвітлені не результати в балах, а лише списковий склад, тому що нашим чинним законодавством це є конфіденційна інформація в кількості балах. До набору не передбачається, тому що вони повністю укомплектували ту кількість, яка була озвучена на початку конкурсної Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Зараз